якщо е, в колоді ставити композитну арматуру так Роман дякую це питання те що було трошки раніше е, можна лице використовувати все в септику так композитну арматуру дійсно можна використовувати але не так як як її рекламують тому що, наприклад, якщо ми використовуємо з вами по розрахунку, по навантаженню потрібна 10-та арматура, то там треба вкладати десь так 12-ку, 14-ку за розмірами. Тому що композитна арматура з часом старіє і втрачає свої властивості. Це по-перше. По-друге, в неї поганий модуль упругості. Тобто вона як резинка тягнеться. І для того, щоб зменшити кількість тріщин, котрі можуть з'являтися в конструкції, треба збільшити її товщину, і це зменшує деформацію, котрі в неї виникають. І коли ви почнете рахувати, що вам потрібна замість 10-ї арматури 12-ка, 14-ка, там вже не такі радужні перспективи, як рисують маркетологи будуть. Тому так, композитну арматуру можна використовувати, але... З урахуванням того, що вона старіє. Значить, в будівельних нормах є цей коефіцієнт. Вибачте, я його не пам'ятаю по дуже простій причині. Я не використовую композитну арматуру в наших проектах взагалі і не планую її там використовувати. Тому пошукайте самостійно, але коефіцієнт старіння треба враховувати обов'язково.